تقول بانها اقترضت قرضا حسنا من بنك اسلامي فهل عليها اسم او عليها وزر أي كانت الغايه التي اقترضت من اجلها والله ان كان هذا القرض من بنك اسلامي لا ياخذ او لا يسترد القرض بفائده ربويه فلا اثم عليك ولا حرج وانا لا اعلم يعني اين هذا بفضل الله تبارك تعالى فان وجد والله لو اخبرتنا الاخت بذلك يعني حتى ونعلن للناس لانني اعلم ان كثيرا من الناس الان في في اضطرار شديد يبقى جزاها الله خيرا فان قنت الاخت الفاضله السائله ان هذا البنك والذي تقصده يقرض دون ان يسترد هذا القرض بفائده فلا حرج عليها ولا اثم ان شاء الله تعالى ما دامت مضطره لذلك لقول الله تبارك وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم الحلال الطيب أنه على كل شيء قدير وأظن أنكم الآن تتابعون هذا الإفلاس العالمي بسبب الربا, بسبب الربا. وقد تحدثت بالأمس في حلقة التفسير في إشارة سريعة وها أنذا بفضل الله عز وجل أؤكد وقد ذكرنا ذلك بفضل الله قبل ذلك مرارا وتكرارا لا ندعي اننا بذلك يعني من المحللين الاستراتيجيين والكلمات التخين اللي انتم بتسمعوها دي لا لا لا اطلاقا وانما هو كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه واله وسلم يمحق الله الربا ويرضي الصدقات وقد ذكرنا اخونا الكريم السائل بقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين وقبل ذلك الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يا الله يا الله والله الذي لا اله غيره انني اشاهد مناظرهم الان على شاشات الفضائيات كالذي يتخبطه الشيطان من المس كالذي يتخبطه الشيطان من المس ضاعت الحيل ولا حول ولا قوه الا بالله ولو وقفتم على حجم المليارات التي ضخت في الايام الماضيه لانعاش الاقتصاد ولاحياء البنوك حتى لا تغلق البنوك وحتى لا تغلق الشركات و و و الى اخره لقراتم ارقاما يعني تذهل العقول تذهل العقول ثم لو وقفتم على حجم تخفيض الفوائد الان حتى وصلت الفائده في اليابان الى صفر الى صفر صفر ما هو ده الاقتصاد الاسلامي ما فيش, ما فيش فائده ما فيش فائده هو ده الاقتصاد الاسلامي ما فيش ربا ما هو الربا ايه؟ الربا ولاده المال للمال لعنصر الزمن ليس الا، ما ده تعريفهم حتى للربا، ده تعريف علماء الاقتصاد الغربيين للربا، متخصصين في العمليه الاقتصاديه الغربيه، هم بيقولوا الربا هو ولاده المال للمال لعنصر الزمن ليس الا. هو ده الربا. ما البنك يقرض بيقرض بفايده محدده. وبعدين انت تودع بفايده محدده. الفرق بين الفائدتين هو شغل البنك هو عمل البنك البنك وظيفته ايه؟ وسيط بين طرفين بين مودع ومقترض هذه وظيفه البنوك في المقام الاول لكن البنوك دخلت وعملت مشروعات من باب ذر الرماد في العون حتى ماشي انما سبحان الله وظيفه البنك الاولى ولا يستطيع احد الان ان يجادل فيها وسيط بين طرفين دي الوظيفه الاولى البنوك مودع انا بحط 100000 بفايده 15% مثلا او ب 12% والاخ الاخر محتاج ال 100000 بتوعي دول عشان يعمل مشروع راح البنك خد ال 100000 وبياخده منه 25% 25% الفرق ده بال 12% و 25% هو ده شغل البنك هو ده مال البنك هو ده الربا بعينه ولا حول ولا قوه الا بالله والله جل على كل يمحق الله الربا وها نحن الان نرى محقا للبركة لا اقول في الارض كلها يا الله اما كنا بنتكلم في الكلام ده من من ايه من من شهرين بس مش هقول لك من سنة ولا من عشر سنين ولا من خمستاشر سنة ولا من خمسة وعشرين سنة والله العظيم انا لازلت اتذكر الان شريطا لي في الجمعية الشرعية في السويس من أكثر من 27 وعشرين سنة والله تذكرت الآن وحرصت على أن أراجع مادته وراجعت مادته بالفعل من أكثر من 27 سنة الكلام ده متقال، بس طبعاً لما كان بيقال يا شيخ بطل دروشة. سيبكم من شغل الدروشة اللي أنتوا فيه ده، الآن الآن رأى العالم كله وشاء الله أن يفضح هذا النظام الربوي على شاشات الفضائيات، قبل كده ما كانش حد عارف حاجة. يعني الإفلاس الأولى او الانتكاسة والازمة الاقتصادية الاولى عام تسعة وعشرين لم تشعر بها الدنيا بمثل ما شعرت الدنيا الان بهذه الازمة العالمية الطاحنه التي صرح او عبر عنها المسؤولون عن صندوق النقد الدولي المرابي الاكبر في الكون عبروا عنها بكلمات حاسمة قالوا العالم العالم كله على حافة الافلاس ده كلامهم هم مش كلامنا احنا والا لو احنا برضه اللي قلناه دلوقتي في الازمه دي هقول لك انتوا دراويش وبتوع كلام عاطفي وما تشفهمين حاجه والكلام اللي حضرتك عارفه انما سبحان ربي شاء الله ان يفضح هذا النظام الربوي اليهودي الخبيث الذي يقوم على امتصاص الدماء على امتصاص الدماء ولا حول ولا قوه الا بالله واسال الله ان يرد الامه الى حق ردا جميلا عشان كده لما كنت اقرا الايات او يا الهي لم اجد في القران حمله بمثل هذه الحمله القويه الواضحه على الربا يا الله فاذنوا بحرب من الله ورسوله ما كنتش صعبه جدا ايه في غايه الصعوبه فاذنوا بحرب من الله ورسوله انا اقسم بالله اعلنت الحرب بالله الحرب الآن مقامة مقامة فأذنوا بحرب من الله ورسوله حرب مقامة مقامة على المرادين وعلى أهل الربا وعلى أساطين الربا في الأرض كلها في العالم كله وأنا الأوان أن تفيق الأمة وأن تعود إلى كتاب ربها وإلى سنة نبياه لأن الإسلام ما ترك شيئا إلا وبيّن الاقتصاد قل في النظام الاقتصادي نظام اقتصادي اسلامي وفق قرآن ربنا وسنة نبينا ووفق فقه فقهائنا موضوع في كل جزئية من الجزئيات موضوع بغيث الدقة لكن تحتاج الأمة فقط إلى أن تتقي الله وأن ترجع إلى هذا النور وإلى هذا الخير المصطور والموجود والذي لازال يقرأ الآن بفضل الله وسيقرأ إلى أن يرث الله الأرض من عليها في كتاب ربنا وبين يدينا وبين ايدينا سنه نبينا المصفى المصححه وبين ايدينا فقه فقهائنا وامتنا وسادتنا وعلمائنا في كل جزئيه من جزئيات الحياه بل حتى في النوازل بل حتى في النوازل المعاصره احسن واحد يقول لي لا ده الكلام ده كان في في الملح والفضه والشعير والبر والك لا لا لا لا حتى في النوازل ما في نازله من النوازل الا بل مش هقول لي علمائنا بل للمجامع الفقهيه لمجامع الفتاوى على مستوى الأمة له لعلمائنا في هذه النوازل أحكام وأقوال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إلى هذا النور وإلى هذا الخير ردا جميلا